Jag tror du har 6 kg. Det är 2 kg. Jag har sett. Jag har sitter Ja. inte ut som Nej, kommer du att Nej. Har det mm. du hemma? Kan du hämta sen? Ja. Mm. ska jag betala mer än för. Nej. Okej. Okay. Du behöver inte betala mer för att köpa någonting som är över 15. Okej. Ja. Okay. Men jag kan inte sälja det. Ja. Okay. Du måste se elektronerna. Ja.